Dobrý den přátelé, já se jmenuji Míka Jiří, jsem původce této petice, chceme vínku, chceme v kouřit. Chtěl bych nejdřív poděkovat všem lidem, kteří nám pomáhají, nejen tady v tom našem úzkém týmu, ale i po celé zemi, ve všech hospodách, všechny vrstvy obyvatel stojí za náma, protože berou nám svobodu, hospoda není veřejný prostor, pivo není jídlo a naši důchodci nebudou chodit ven, jako nějaký sociálové, sedět na horko, v brazu, prostě na cigaretu. Dali jsme do tuhle výjimku, my se nedáme, a dokud nebude výjimka, naše akce končí. Děkuju. Ahoj přátelé, jmenuji se Jiří Pergo, a jsem mluvčí petičního výboru Chceme výjimku, chceme v hospodách kouřit. Řeknu to takhle proč. Proč to jsem skoro celý svět a nezažil jsem aby někde neměli aspoň možnost někde se zapálit. My máme ten nejtvrdší zákon v Evropě a my proti vám budeme. Tohle se nám prostě nelíbí. A Ahoj lidi, jsem Melory Neradová, určitě mě spousta z vás zná. A Já bych vám chtěla jenom říct, že já jsem byla celý život, celý život jsem byla nějakým stylem vyčleněna a já už tohle prostě nechci to je jeden z důvodů proč jsem začala bojovat za tenhle ten zákon Paskvil respektive proti němu já už totiž nechci nechci svůj život trávit nějakým způsobem na klubové karty nebo ve vyčleněných místnostech nebo ve vyčlenění skupině lidí bojujeme za svoji svobodu za svoje rozhodnutí bojujeme Přece za to, aby jsme zase žili podle svých zvyků. Bojujeme za to všichni. Takže, jak říkám já vždycky, lidi, bojujte, nikdo to za vás neudělá. Mám vás ráda. jdem na to. Ahoj přátelé, jmenuji se Nikola Kalinová a jsem členkou petičního výboru a zároveň servírkovým jmenované hospodě Berouně. Díky tomuto nespesanému zákonu mám poloprázdnou hospodu, musím díky tomu chodit na zahrádku a proto udělám i o několik tisíc kroků navíc. A myslím si, že by se každý hospodský měl sám roz, svobodně rozhodnout, zda se bude v jeho hospodě kouřit, no ne? Co budu dělat v zimě, hledat si novou práci? Bojte za nás, ahoj! Ahoj, jsem Lukáš, jsem programátor. A do hospody si chodím rád pracovat, protože tam mám klid na to dám si dát komu pivo, dám si k tomu cigáru. A vzhledem k tomu, že je tady tenhle špatný zákon, tak já si nemůžu půjdu pracovat a nemůžu vydělávat peníze. Ahoj lidi, jmenuji se Jana Balková. A ke skupině pana Míky jsem se připojila, proto, protože pozoruju, jak jsou nám naše práva a svoboda silně omezována. A omezuje lidé, které jsme si zvolili jako naše zástupce. Takže všichni jdeme do toho. Ahoj. Takže ahoj, já jsem Monika Hrubá. známe se všichni asi ze skupiny, chceme výjimku, chceme v hospodách kouřit. Já bych to asi doplnila o to, že my nejenom že chceme výjimku, ale chceme se i svobodně rozhodovat o nás, o hospodě a nepotřebujeme nikoho, kdo by nám v tom radil. Jsme svobodní lidi. Děkuji. Ahoj přátelé, jmenuji se Richard Špaček a přestože jsem nekuřák a nejsem majitel hospody, tak by to byložná bylo divné, proč tady vůbec sedím a proč vám mluvím, ale má to svoji logiku. Já jsem byl poškozen špatným zákonem této země, politici rozhodli před několika lety špatně, já jsem vyhrál díky tomu spor ve Štorsburgu, ale po dlouhých 12 letech. A doufám, a teď mluvím k vám, co se koukáte vy, kteří zákony tvoříte, že lidi, kteří sedí za mnou, hospodí uklepáče. Tak já doufám, že nebudou čekat 12 let na to, aby se dostali k očkodění, aby se dostali k tomu a aby jejich práva byly naplněny. Já jsem nekuřák a šel jsem do toho, protože mě požádal kamarád Jirka Míka. Petiče jsem sepsal a vím, co to je být poškozený špatným zákonem. Takže chtěl bych vám říct, žádných dvanáct let nebude. My chceme výjimku z zákona co nejdříve v 90. A jednoznačně se nenecháme nějakýma slovama, jo, nenecháme to být. a e, jsou tady za mnou skvělí lidi, výbor pracuje, 27 tisíc podpisů, já nemám slov, prostě můžu pouze říct, my to zvládneme, ahoj. Lává. Takže, vážení přátelé, nedáme se. Svobodu, svobodu! Chci volo to vůbec nevím.